تنتسوي انت له لخبز وجبن قال لي حطه في الفرن قاعد يمي وتعشينا بعدين ضربنا ماكتشيك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سنين مشاني ورا وراه يمروا ما قلنا لها ساجن بهاوى والهزم من السجن موسيقى